Pa sva že napol. Najhoj še le prihaja, boš videl. <laughs> Hvala. Sam... Plenice so pa tvoje. Sti <laughs> se frkaveš malo z mano, ne? Aj, mihaj. Lejo, obrubim pa ti. Kaj se bo to malo joku? bom čist poskrbel. da bo tvoja stran postelji topla, ker prideš nazaj. <laughs> Ej, ja! <Au>. Mihaj! mihaj! <laughs> 錢誒就連到轉收來了沒 Joni. Joni. Kako pozdaj? Pica? <laughs> Oprosti mi, prosim te, jaz si tega res, res nisem želela. Leja, do vasem. Leja, Leja, Leja, Leja. leja. leja. Halo, enega rešilca bi naročil. No, vaš kaj ne je 50. Hiter brzok. Dober jutri. Dober jutri. Kako si? Troniki so rekli, da je pravi borec, veš? Veš, <laughs> da. <Bežna>. Po meni. <laughs> Naslednji teden grevaš enkrat na pregled. Hej. Hvala, oh, hej. Ti ste moja miška ta, ha? <laughs> <laughs> Kako je šla? Hredo. Hm? Ja? A si zihar? Daj, da ti Ne, Se vrima, se vrima, se vrima sama. Hredo je. Ja? Ja. A večera je že gotova? Um, ja. Uh, Režiš oto, a te pogrejem? Ja, daj, prosim. Lea Leja, hrana je reda, prideta je. Ja, pridem. Sam malo. per mamma il bosco tipo Hej? Ne? Mm. ta pa zgleda kot pomaranča. Jena pomaranča. Ej, mi obljubiš nekaj? Obljubim kaj. Nekaj. Če prvo ti nekaj obljubiš men. Kaj? Da bo zmeri trpa. Ljubka pomaranča. A, pa daj nehaj, no. Pa, oh, no, pokaz da to. Ja, preverjam, če tvoja glava tudi, ko na pomaranča. Gabriel, hm? Kaj praviš? Gabriel. Ja, ti je všeč? To je malo <laughs> heroj. Mi mu pristajalo, ne? Mhm. Uh -huh. si zdaj vprašal, kako bi bilo, če nas ne bi bilo več. Pa dobro, no Leja. Od kje pa zdaj to? Ne vem. Včasi se sprašujem, kako bi bilo, če bi življenje steklo drugače. A veš, če bi se drugače odločila? Leja, pa dobro. na to pa res nima ima vpliva. In Minuma smo se odločila za prihodnost. Pa smo se odločila prav? Danija, da boš to odpršela, leko pridemo s Pa dobro, Lija, kaj je zdaj to? Nisem bila iskrena do tebe in Mogla biti ti prej ni ampak nisem mogla. Lija, no, po kaj govoriš? Nisem ti želela povedat, ker... ker me je zelo strah in... nisem še enkrat želela ridi iste napake. Lija, no, daj. To prosti. Ne, daj, no. Vpra Ma prostiti me en, da no, vites me videti. Lea! Pa imava Dudu, ha, Gabriel? smo sami, nekje pa gremo skupi naprej. Mami je to dobro vedela. Res je bila prava borka. Zato te vse naredila. Poglej. Ste nekem tem ne gleda.